જાણી છ લાખ ને દસ હજાર રૂપિયા છ લાખ ને દસ હજાર રૂપિયા કિંમત છે મિત્રો નેગોશિયબલ મિત્રો લો મેન્ટેન કાર મારુતિ સ્વીફ જાણીએ સવા ચાર લાખ રૂપિયા મિત્રો સવા રૂપિયા નેગોસેબલ મારુતિ સ્વિફ્ટ ડિઝાયર જાણીએની પણ પ્રાઇસ મોટરનો પ્રાઇઝ છ લાખ ને પંદર હજાર રૂપિયા છ લાખ ને પંદર હજાર રૂપિયા મિત્રો નેગોસિએબલ હે ગાયઝ વેલકમ બેક ટુ વિક્રમ બ્લોક મિત્રો આપણે આજે આવી ગયા છે નવા સ્ટોક સાથે જ્યાં તમને દેખાડવામાં આવશે જેન્યુઅલ કિલોમીટરને ઓરિજિનલ બધી ગાડીઓ મિત્રો તમને ખાસ જણાવે કે નોન એક્સિડેન્ટની તમામ ગેરંટી આવશે મિત્રો તો આજે આપણે આવી ગયા છીએ શ્રી હરિ ઓટો ડીલરશીપમાં મિત્રો જ્યાં આપણે સાથે છે નવનીતભાઈ ત્યાં આપણે તમામ પ્રકારની ગાડીઓ ડિટેલ દેખાડવામાં આવશે તમામ પ્રકારની ગાડી છે ટાટાની માંજા એક લાખ ને પિસ્તાલીસ હજાર રૂપિયા કિંમત રાખેલી છે મિત્રો અને આ ગાડી માત્રર મિત્રો ચાલી ને જાણી એની પણ ડિટેલ આ બે હજાર ઓગણીસ નું મોડલ છે ટોપ મોડલ આપણે કોઈ જણાવી તો કાંક માન સામાન સામાન રાખશું થોડું ઓન ટેબલ મિત્રો તો જઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો મારુતિ ની જાણી ની પણ ડિટેલ આ ZX ટોપ મોડલ છે હું 2.54 લાખ રૂપિયા રાખલ છે કેટલી આલેલી કેટલી છે આ આલેલી 57000 તમને જાણીન પ્યોર માં પેટ્રોલ કે ડીઝલ પ્યોર પેટ્રોલ છે તો પ્યોર પેટ્રોલ કા છે ને જાણે પ્રાઇસ 2.54 લાખ સવા 4 લાખ રૂપિયા નેગોશિયેબલ છે આ નિય મોડલ મિત્રો <muter>